Jeg skal nok lade være med at bede dig om at synge. Så får du lige sådan en blok her af mig. Og så vil jeg bede dig om at prøve at tegne det, du har brugt over. Jeg synes, det vi brokker os meget over, det er tunge bøger. Nogle gange der er der altså ikke nogen skam i at give en PDF-fil. Hvad hvis jeg sagde, at du kunne få indflydelse på det ved at deltage i universitetet? Ja, altså jeg troede faktisk ikke, vi kunne få indflydelse på sådan nogle ting. Det har jeg aldrig rigtig tænkt over, at det kunne være en mulighed.